جی غیر تو آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں جابس اپورچونیٹیز کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان الیکشن کمیشن کی جو جابس اپورچونیٹیز ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں تو اسی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جابس کی جو لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے اور کون کون سی جابس ہیں وہ اویلیبل ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو پاکستان الیکشن کمیشن کی جابس جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں تو یہ جابس ہیں زیادہ تر بیچلر والوں کے لیے ہیں بیچلر اور انجینئر جو ہیں انہی کے لیے ہی یہ جو ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں گے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ یہ انجینئرس کے لیے ہے یہ جابس جو ہیں انجینئرز کے لیے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی ٹوئنٹی تھری سیون منتھ مطلب جولائی ٹونٹی تھری جولائی اسی منتھ کی جو ٹونٹی تھری ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے تو اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے تو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو جو کوالیفکیشن ہے وہ چاہیے ماسٹر ڈگری ان سول الیکٹریکل الیکٹریکل انجینئر میں آپ کو جو ماسٹر چاہیے اور ایج لمٹ ہے وہ ہے چالیس سال سے باسٹھ سال سکسٹی ٹو ایئرس تک ہے وہ ایج لمٹ ہے تو یہ اینڈ انجینئر تو یہ جو ہے میٹرک وتھ تھری ایئر انجینئر تو سب انجینئر کے لیے جو میٹرک چاہیے کے آپ کی جو ڈپلوما ہونا چاہیے آپ کے پاس تین سال کا سوری ڈپلوما ہونا چاہیے سول انجینئرنگ میں تو یہ پنجاب میں جو اوپن میرٹ پہ ایک سیٹ ہے ایک پوسٹ سین میں ایک ہے اور بلوچستان میں بھی ایک ہے تو یہ کچھ جابس تھی ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ کے لیے تو اب ہم جاب دیکھنے والے ہیں جو کمپیوٹر والوں کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے تو یہ ہمارے پاس جو جابس ہیں فل سٹیک ڈویلپر، ڈیویلپر ڈویلپر، یوزر انٹرفیس ڈیولپر اینڈ کوالٹی اشورنس، انجینئر تو یہ ہمارے پاس جو جابس ہیں وہ ہیں کمپیوٹر والوں کے لیے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 28 جولائی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تو اس کے لیے آپ کو 16 ایئر ایجوکیشن بی ایس ہو یا ماسٹر ہو یا ایم ایس سی ہو اس کے بعد آپ کو کچھ ایکسپیرینس بھی چاہیے 5 ایئر 5 ایئر کا جو ایکسپیریئنس آپ کو چاہیے میں ये इसकी लैंग्वेज हैं जो आपको आनी चाहिए और मिनिमम टू ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डोट नेट एंड सी तो ये दो लैंग्वेजेज हैं जो आपको आनी चाहिए एंड्रॉइड में और यूजर इंटरफेस ये एडवरटाइजमेंट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है और आया कि ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है और हार्ड फॉर्म में हमने कैसे अप्लाई करना है तो फुल जो प्रोसीजर है देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बधे रहिए